Her på har sett vi sikkerheten veldig høyt. Det er derfor vi har verneutstyr som vi har i dag. Så folk som ikke bruker verneutstyr får ikke lov å jobbe her. Det Kristian har på seg har nå, det er Brynje, som dekker hjerte, mageregion og lysken. For en kniv går ikke mellom brynne har. sånn. For så tynne kniver bruker jeg vi ikke, at det kan gå imellom. Så å så bruke sånn som det er, er veldig bra, det er en veldig bra sikkerhet for oss her på huset. Det er tar på seg nå, det er en skjærehandske, som beskytter den for kutt- og stikkskader. Beskytter fingre her, pulshåret, og rekker opp til hit som dere ser, får også stikkskader og skjæreskader. Det er også en fin sikkerhet vi har her sånn. Arbeidslivssynets rolle er å passe på at lover og regler følges. Det å jobbe med helse, miljø og sikkerhet altså for å få et godt arbeidsmiljø, det er vi stolte av at vi har såpass fokus på i Norge og i arbeidstilsynet. En av de tingene som vi er opptatt av, det er at man bruker verneutstyr og verneklær. Og det er arbeidsgiver og arbeidstaker som har ansvaret i lag for at dette skal gå bra. Her i skjæreavdelingen i Nordtura så jobber vi jo akkurat, og som dere ser her så står vi jo på rekke og rad og jobber, og det går fort, så er sikkerheten og vernehusstyr veldig viktig når vi jobber i det tempo vi gjør. Nå tar jeg på ta meg verneskoene. Det er fordi det er klemfare oppi avdelingen. Det er paller og trøkkkjøring tunga ting som kan skada tärna så jag kan klemma benen mina. Här har en hjälmcaps. Den har jag på för att skydda huvudet. Det kan vara fallande små ensandrar från takanlägget och för att inte skalle borta de ting när jag stablar och se skydda Så tar jag på mig örekrocker. Det är för att skydda hörshel. Den är oproportionerligt skadlig hvis du sku skada hörshel så är det väldigt viktig att bruka hörselvård. Det gir meg trygghet å ha dette verneutstyret på når jeg skal på arbeidsplassen. Jeg er en omskritt av at vi skal oss på arbeidsstyret for dagen, egentlig. Du ser fargene ganske knasjt, det er egentlig for å vise, de signaliserer at vi synes veldig godt i mørket. Så folk ser oss, eventuelt hvis de kjører noen maskiner, grammar, sånn, sånn, så er vi. kan de se oss på en sikker måte. Det er værnesko som har en værnetup på tuppen for å sikre imot at eventuelt hvis du skal miste hamre, stein, sånne ting. Hvis du skal være uheldig og bli påskjørt av en liten trøff for eksempel, såntekne, så beskytter den mot att du ikke tær av å bli skadet. Ja, jeg er Taurer, og jeg på bygg- and og andringsplasser, jag jeg har jobbet sånn i 35 år, og, og sikkerhet for meg er noe av de aller viktigste. Jeg bruker hjelm fordi eventuelt hvis noen jobber over mig i et stilasje eller høyer opp meg, eventuelt mister en hammer, med plankebit, ett eller annet som kan beskytte meg mot eventuelt hodeskader som jeg kan ha kunnet fått. Det jeg er mest opptatt av med å jobbe i arbeidstilsynet, det å være med og sørge for at særlig de som er at har en får en bra start på arbeidslivet, at ikke de ikke blir skadet og syk av å være på jobb. De skal være like friske når de går hjem, som når de kommer. vi skal ha det bra. Det er veldig fint at de jobber på en sikker byggeplass. Man vil jo komme hjem på kvelden. Da. Man vil jo komme hjem til de man er glad i å ha det trygt.